Vítejte, stvoření nás baví. Dneska se vyrábíme na tento krásný svíček. Vypadá tak, protože ho už máme z minulého roku. A budeme, budeme potřebovat nějaký panděláky, co na to dáme. Větvičky. A tady jsme si na zahatěli šišky. s sprayem, Nějaký sprej A pak svíčky. Různě čím to ozdobíme a ta věcí pestro. A teď si, si vyměříme těch pět dřívek, aby byly asi tak tlustý na svíčku a na nějaký ty ozdobičky kolem. A začneme je lepet. To vidíme, že to tady je a to je spojený, tak to tam slepíme. A, teď další. Tady, a tady. Tady. A tady. Tak, a chvíli to předržit. ale to necháme, aby to zaschlo. Teď si rozmístíme a nalepíme nale bodce. Nalepím. Podryš mi to kálu, prosím. Je to nejlepší, abyste to dělali ve jednu dvou a aby vám to ten jeden ten mohl podržet. Teď to chvíli budeme držet, než to zaschne. Pak se různě pak skládáme větvičky a takhle je protáhneme pod tím. A přelapíme. Tady mě to větší prosím. Až tam budou všechny větvičky nalepené, tak to bude vypadat takhle a můžeme tam dát cvičky. A můžeme tam už a odubky. Až to bude HTV, tak je bude vypadat nějak takhle. A z druhé strany to bude vypadat takhle. Vlastně. A z druhé strany takhle. Teď už jen zapálit a užít si váheční pohody. Tak ahoj! ahoj.